سبحان من تعنو وجوه لوجهه وتسبح الأوراق والأفنان وصلاته تترى على أندى الوراء هادف ذات الأرض أن كانوا هادف ذات الأرض أن كانوا سبحانه بحمده فبفضله هل الهلال وضاءت الأكوان فاستقبلوا الضيف الكريم ورددوا أهلا وسهلا مرحبا رمضان أهلا وسهلا مرحبا رمضان شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل القرآن سيماه أن الناس يصفو الدوم فيه فلا رفث ولا شنان وموائد القرآن تشدو ملحة طربت لها الأرواح والأبدان ومواكب النسك تصطف إذا سمع النداء كأنهم بنيان سمع النداء شهور وسيده خضعت له الأيام والأزمان